Καλημέρα φίλοι μου Για να αντιμετωπίσουμε το στρες της θητείας που λέγεται ζωή Ξεκινάμε πάντα τη μέρα μας με μία ώρα διαλογισμού Αλφα διαλογής, Β διαλογής, πετάμε πάντα τα σάπια